Навіть люди, які далекі від тенісу, сьогодні всі скажуть, що найскравіша зірка українського тенісу сьогодні це Еліна Світоліна. Причому як у хлопців, так і у дівчат, тому що шалений прогрес, шалена гра. Еліна зараз виграє у першої топ-10, в принципі, граючи. Ми обіграли і Петру Квітову, і Кербер. Вона все це її як Рубікон був. Вона її перемогла. І ну, Еліна. У мене навіть немає слів, чесно кажучи, описувати. Це шалений прогрес. І я сподіваюся, що вона зараз вже в 30-ті. Ну, сьогодні обновили рейтинг вона 30-та, але в неї рекордна вже 29-та сходинка її. Це вона четверта українка е за всю історію, яка потрапила до 30-ки світового рейтингу. Вона повторила зараз рекорд Каті Бондренка. Я думаю, що на цьому вона не зупиниться. Їй 20 років, і вона молода зірка, і це визнає весь світ. Адже вона була зараз однією з головних претенденток на турнір, підсумковий турнір у Сингапурі, зірок що сходять. А, але не пройшла. Ну там теж своє голосування, там свої. Приколи, можна сказати так. Вона п'ята із чотирьох можливих, так, ті, які проходять на цей турнір, але у світі її дуже добре знають, адже ну, такого прогресу взагалі давно вже не було. В принципі, від неї чекали. Вона росла на очах преси, вона була… Е у фіналах дуже великих ну, турнірів великого шолома серед юніорів. Вона вигравала їх. І, в принципі, тенісна спільнота чекала, що вона може вистрілити. Але ж, ну, ти знаєш, як кар'єра да, спортивна. Чи так, чи ні? У Еліни вийшло так. Еля вже знає, як психологічно боротися із Симоною Халеп і з Петрою Квітовою. І я думаю, що це, це вже запорука її росту далі саме те, що в неї зараз психологічно формується великий гравець гравець топ десятки, я сподіваюся. Видеоскоп, спортивне відео.